Як обирати якісний бутовий камінь чи є вимірювання радіації на місці навантаження? Так, це можна вимірювати, але, Андрію, є ще таблиця. Значить, дивіться, там в залежності від того, який у вас бут, наприклад, то в цій таблиці можна вже зразу подивитися, який природний фон радіації у цього каменю. Так, потім воно залежить від кар'єру, де це розробляється. Але ви можете, як мінімум, почати з того, що, що обирайте камінь, котрий має найменший природній фон радіації. Наприклад, лабрадарит. Як варіант? Теж граніт, але все ж таки. Він, коли сухий, він такий сірий. От я його і придбав. Тому що в мене це теж декілька... Ну, Турбує, то я купив флабрадарит і він в мене сіренький влаштовує. Коли дощ, то він такий чор, чорний стає такий. Ось. І що саме повинно вказувати в транспортні накладні чи іншому документі та жому <схі> Ну, Андрій, ми з вами все ж таки живемо в Україні, то я скажу вам так. От, що ви попросите, оте вам там і напишуть. Розумієте? Тому що в нашій країні немає органу, Котре би це контролював. Як мінімум, ви можете придбати дозиметр взяти в арієнду цей дозиметр і поміряти Хлопці бутом стоять вздовж дороги. Підходите, міряєте, вони вам дозволять, вони ж хочуть його продати, то вони дозволять. Міряйте дозиметром фон і все. І якщо ви влаштовують, ну купуйте. Я ж кажу, я, я пішов іншим шляхом, я просто купив флабрадаріт и все. Ось так.